В будинку, в який влучила ворожа ракета 2 березня, триває обстеження та документація пошкоджень. Співробітники керуючої компанії «Надія» складають акти, котрі передадуть до міської ради. — Так, у вас двох кімнат там немає? Зруйновані? — Одної кімнаті зовсім немає. Там там ну, розорвана. — Зруйнована? — одна. Так виглядає нині спальня мешканця другого під'їзду будинку середина Муртазалієва. Чоловік каже, під час влучання російської ракети вдома нікого не було. Були в в другому іншому місці, в іншій квартирі. Зруйнована, немає півквартири. Ще ми нічого не забрали. Живемо у мене в квартирі. На перший взгляд я зайшла, дума все гаразд. А як для Даже, чесно, сусідка сказала, ви що у вас вона воно покосилося, я навіть не зрозуміла. В тій кімнаті теж. Тобто торцева стінка вся наклонилась, То есть, так воно не видно. В кухні кафель отошов, в туалеті стінка, яка туди ближче, покорюджена. Газу немає, сантехніки немає, електрики немає. Зараз де ви живете? У сина. Поки пишемо акт, членів комісії три у нас. А скільки під'їздів планують обстежити? Ну, на сьогодні два, на то четвертий же ж не, не дозволяють. Ми вчора обстежували перший, сьогодні другий, ну а четвертий дозволять. Нагадаємо, російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в центрі Запоріжжя вночі 2 березня. Ліквідація наслідків тривала чотири доби і завершилась ввечері 5 березня. Співробітники ДСНС врятували 11 людей, де блокували з-під завалів 13 загиблих, серед яких восьмимісячна дитина. Шестеро травмованих нині перебувають у міських лікарнях, двоє з яких у важкому стані. Ще двоє вважаються зниклими без звісти.